vejo amb algunes d'aquestes persones que estan patint la repressió en carn pròpia i que demano un aplaudiment per la Clara i l'Adrianss de la plataforma antirepressiva de Barcelona i Pomell. Clara, Adrián Bon dia, i ara us deixaré un comunicat que hem en conjuntament les dues plataformes, la de Barcelona i la de Ponent. En els últims anys, les lluites pels drets i llibertats democràtiques tornen a agafar força, com també la repressió de l'Estat per, per intentar aturar i mantenir els seus privilegis. La crisi del regim és tan profunda que només es pot recórrer a la manipulació i el terror per evitar que la lluita de classe treballadora acabi amb aquest sistema criminal. A més, veiem com el govern de la Generalitat també utilitza la repressió reiteradament i en el mateix ordre els presos processistes van pindular un indult a canvi d'una bendició i aniquilació de la lluita al carrer i els seus partits van del braç de l'Estat a l'hora de fer servir el poble català que lluita conseqüentment i de forma activa per aconseguir la república i defensar els drets i llibertats de totes nosaltres o fan presentant-se com a acusació particular i demanant penes de presó més altes que el partit estat feixista espanyol. El preu d'aquests indults és que estem pagant el poble i un exemple és aquesta reforma del Codi Penal, la qual, per salvar-se ells, engencen els llions a nosaltres, a la classe treballadora. Aquesta reforma del Codi Penal consisteix en endurir el delicte de les ordres públics agregiats, que comportarà penes de fins a 5 anys de presó per manifestar-se, com per exemple defensar el dret a l'habitatge o que hi ha una via entre d'altres. També la condemna mínima de dos anys passa a ser de tres anys, fet que comporta entrar a presó. Una altra mostra de l'enduriment d'aquest nou codi és que en determinades modalitats els fets produïts en el context d'una manifestació podran ser condemnats amb una pena inferior de tres anys de compriment efectiu de presó, impedir, impedint així que la pena es pugui suspendre. Inclou expressament com a delicte amb penes de presó manifestacions en entitats bancàries i immobiliàries, tot i que siguin pacífiques i estiguin obertes al públic. El règim monarcofeixista es torna a blanquejar amb l'àmbit internacional, gràcies als col·laboracionistes de la Generalitat, preparant així la repressió contra tota dissidència política en aquest context de crisi terminal capitalista. Per acabar, tot i que sabem que aquestes lleis estan fetes per legitimar l'aplicació de la repressió de forma sistemàtica i cada vegada més generalitzada, entenem que la denúncia d'aquestes lleis ens ha de portar a una lluita més conseqüent. Només amb una xarxa solidària i forta podrem desobeir i prendre la por a la repressió, Denunciar les maniobres il·legals per aplicar la repressió als de sempre, amb l'objectiu d'aturar la dissidència política. La repressió que patim no és nova. Cal recordar que des de 1939 no hi ha hagut ni un sol dia sense preços polítics a les presons del règim. Només hi ha un sentiment més fort que l'amor a la llibertat i és l'odi de qui ens la treu. És aquest odi el que hem de canalitzar amb l'organització i la lluita i fer-lo servir per atacar els nostres enemics. Així que des de les plataformes antirepressiva de Barcelona i de Conem fem una crida a la unitat i a lluitar per tombar totes aquestes lleis repressives que l'Estat utilitza per mantenir els seus privilegis i fem una crida també a lluitar per conquerir l'amnistia total. Una amnistia que aconsegueix la llibertat de totes les preses polítiques antifeixistes, indiferentment dels mètodes d'ajuda empres per enfrontar-se contra aquest estat. No volem marxar sense recordar-ho que estem a l'espera de dues sentències, la del 11 de subdelegació i la 7 del 30er. Tots ells són companys de la plataforma i no tolerarem ni un sol dia de condemna. Només ens dona l'absolució per a tots ells. Si no és així, hi haurà una resposta al carrer. I per acabar, volem convidar-vos a tothom a participar de la marxa de torces del proper dissabte 17 a les 7 de la tarda a plaça Universitat. Una manxa per a totes les preses i represaliades polítiques, on esperem que la NNC ens doneu suport i pod cultivar-se laa de solidaritat i lluita. Hola, bon dia a tot i totes en aquests moments de desmobilització generalitzada dóna goig veure aquesta plaça plena de gent l'educació s'homegueix hem de fer tot el possible per aquesta nova llei repressiva no faci efectiva sóc de Liançàs un dels milers de que actualment a l'estat espanyol i a Catalunya jo vaig ser jutjat i condemnat a 3 anys, 6 mesos i un dia de presó per participar a les manifestacions del primer aniversari de l'1 d'octubre tot et recordeu, en aquell context polític històric, es necessitava de l'organització de la fermesa del poble català, per defensar les institucions catalanes, dels atacs provinents de Madrid i així, així ho hem fet. Hovem fer primer fitant els dos acords per cataavant per defensar les urnes i poder votar. i l'any següent, en una cri a la diversió d l'octubre, una crida català ho hobem tornar a fer. Aquest cop, primer, per celebra el quevívam aconseguit una abans, després per denunciar la brutalitat policial de l'estat sexista espanyol contra el poble català i per tercer lloc també ho vam fer per exigir al govern de la Generalitat que portés a la pràctica el mandat de l'1 d'octubre, cosa que fins al dia d'avui encara no ha passat. Aquella manifestació com tota fins llavors va ser totalment pacífica, fins que com sempre la policia anti els Mossos d'Esquadra, van començar a carregar. Amb una petita diferència, potser, i és que aquell dia el poble català, cansat de rebre els cops primer de la policia espanyola i després de la policia catalana, va decidir exercir el legítim dret a l'autodefensa. De forma tímida, però contundent, es van defensar d'aquests porraços que ens donaven. A mi, però, no em van detenir aquell dia... Ni, siqueres, o sigui, ni, ni tan sols em van, em van identificar. A mi em van detenir mesos més tard, de cop, sis Mossos d'Esquadra de Paisà o sigui, de em van assaltar al carrer i se'm van emportar tingut sense donar-me cap explicació. Va ser llavors, quan vaig passar a l'esfera del judici, cal remarcar que en aquell judici es presentava com acusació particular tant la Fiscalia com la pròpia Generalitat de Catalunya. Aquella Generalitat de Catalunya, formada per Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que ens animava a sortir al carrer a crit de preteu, no tenia prou en enviar-nos als Mossos d'Esquadra a torinar-nos, sinó que ara em volien tancar la presó. Vam tenir una reunió amb aquests botiflers i van dir que es retirarien com a acusació particular. Quan va arribar al judici, no només no ho vam fer, sinó que van, eh, van posar un agreujant, que aquest agreujant és el que fa que la meva condemna s'ho peti els 3 anys i em posi els dos peus a la presó. Per tant, els culpables de caient i de pressó són el govern de la Generalitat format per Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Cal recordar també que el pes de tota acusació requeia en un sanguinari policia conegut per totes amb el Jordi Anassa, un policia que va estar condemnat a dos anys i dos mesos de pressó per apallissar manifestants durant el 15M. No només no va ser d'úpera, Depurar, sinó que continuava exercint com a policia antiavalor. I ara fa poc ens hem enterat que la seva condemna el Tribunal Suprem l'ha retirat per una multa de 3.000 o 5.000 euros, no me'n recordo quan. Durant el judici em van proposar si volia pactar. I, òbviament, com a forma de desobediència no vaig voler, ja que el pactar del que estem fent, per una banda, és criminalitzar i acceptar els carres que se'ns impoten, cosa que no faré mai, i per l'altre és criminalitzar la resta de companyes que hi havia en aquell dia lluny amb el meu costat. Ara mateix estem a l'espera del recurs que hem presentat al Tribunal Suprem. Òbviament, si no vam tindre cap esperança amb el judici, amb el recurs del cas tampoc, doncs us espereu imaginar l'esperança que podem tindre del Tribunal Suprem de Madrid. Quan arribi aquesta resolució del recurs, em donaran 10 dies per presentar-me voluntàriament a les presons del règim. Òbviament, no m'hi penso presentar. Si aquesta colla de desgraciats em vol tancar, em tindran camí de sabrestar. És per això, gent que estigueu tant a l'alerta a les xarxes socials, perquè quan arribi aquest moment, haurem d'organitzar la resposta. Hem de recordar que aquests indults que van pirular els presos processistes els estem pagant nosaltres. Com ha en la companya, aquesta nova reforma és un càrrec que, que tenim que assumir per aquests indults cap a ells. Cap a, aquesta, cap a aquest botifles tinc, tinc un missatge ben clar, i és que a diferència d'ells, nosaltres no ens rendirem, no demanarem perdó, seguirem ditant de forma activa i contundent, si s'aconseguirà la república i alliberar-nos com a classe. També recordar que, a, les que enten a la persona que entengui les claus d'aquesta presó tindrà la tindrà la pròpia Generalitat, igual que té totes les claus de totes les presons de, de Catalunya, com és la presó d'oponents, on els presos estan en condicions pèssimes i el company Pablo Hasél va tindrà que renunciar-lo. Abans d'acabar, només us volia enviar un missatge... I és que si de capaços de sortir a defensar aquests preços processistes que ens han enganyat un cop i un altre, hem de ser capaços de sortir a defensar a tota i cada una de les més de 4.000 repassaliades que actualment tenim. Us convido a venir el pròxim diumenge dia 11, que farà quatre anys de la detenció a un acte que farem a Vilafranca. A seguir organitzades, a seguir lluitant contra aquests col·laboracionistes de l'Estat i contra aquest reixi feixista. Fins que tombem totes les llibres cassives i conquerim l'amnistia total. Mort a l'estat fascista!